والقران اللي طالع منك حلو او او عاوزين نسمع والنبي يا منعم الله يفتح عليك يا لم الله سخر في الأرض اسمع يا والفلك تجري في البحر بيمين. يا رب يا يا يا وَيُمْسِكُ السماء <تصفيق> قول على الله الله الله الله الله, الله. الله يا حبيب. <pelled hollow> ان الله لك ناصر وفضله وهو الذي ثم إنك الإنسان لكفر. لكل <تسجد> <دا نجد. وا. تسجد> أمة رجعتنا من سكت. <سجد> لكل أمة عليك يا الله انك لعلى هدى مستقيم انك لعلى هدى مستقيم سيدنا إنك لا هدى <تصفيق> <تصفيق> <سلع في الحديث> حفظ <تصفيق> <تصفيق> إنك لا الدين وإن كادا نبي الله لا اله الا الله لا اله الله, الله. <في> <سيبيل> لكل <تصفيق> <تصفيق> إشارة الأعراف إشارة الله يحكم بينك وبين يوم القيامه. الله الله الله أَلَمْ تَعْلَمْ إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله الله وَيَعْبُدُونَ من الله الله الله اياتنا بينات فاقليس في وجوه الذين كفروا منك لا اصبر يا اصبر يا, جار. يا, جار. يا كفر من ذلك. أن وعدنا الله الذين كفروا وبئر سلم يا أيها الناس يا أيها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 الله أقولك يا الله ربنا <تصفيق> يا يا حبيب الله. مثل فاستمعوا الى النبي. النبي. اه عليك. عليك. بعد يا مولاي. يا عيال الله. الله. والله انا هو الله مخاطب القضاء والله كمان وتذلل يا يا رب.